Avui portem a ple el primer pla de polítiques feministes en el món de l'esport. Pilar de Canç és una ciutat que ha lluitat molt per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, per l'equitat real, per l'equitat a, a la plena ciutadania i creiem que en el món de l'esports hi ha molta feina a fer, amb els clubs, amb les entitats, amb la coeducació dels més petits i petites, aconseguint que la meitat de ciutadania, homes i dones, puguin fer esport en igualtat de condicions. Mentre l'equip de govern parla de les mil meravelles del Pla de Llevant i del Nou Vial de Cornissa, dient que són mesures en favor de la sostenibilitat i per millorar l'habitatge per a les persones joves, ens hem trobat que en aquest plec hem presentat dues mocions, precisament sobre sostenibilitat i sobre habitatge digne, i ens les han votat totes dues en contra. Hem presentat una declaració en favor i suport del cànon de residus a Catalunya i una moció que recollia mesures que es poden fer des de Viladecans, per temes d'habitatge digne. Totes dues hi han votat en contra. En el pleno de hoy hemos presentado una propuesta para la creación de un distintivo de comercio inclusivo para los comercios de la ciudad. Sería pues un elemento de calidad para los comercios, pero sobre todo un reconocimiento público para estos al compromiso con el carácter social y de igualdad a la accesibilidad para todas las personas. Y hemos preguntado por otra parte al equipo de gobierno, entre otras cosas, sobre cómo afectará a los planes de Viladecamps la sentencia que pone en entredicho la zona de bajas emisiones de Barcelona. O por qué habiendo sólo seis cargadores eléctricos en la ciudad, algunos vehículos del ayuntamiento se han tirado más de 24 horas seguidas mal usándolos, dejando así a otros usuarios sin el servicio este Pleno se han realizado tres declaraciones institucionales. La primera, en referencia al Día Internacional de la Mujer y que en Podemos estamos comprometidos con la igualdad y el feminismo. Pero deberíamos tener este espíritu no solo el 8 de marzo, sino cada día del año. También hemos aprobado el Plan de Políticas Feministas en el Deporte. Hemos aprovechado también un punto para reivindicar plazas de residencia de mayores de gestión pública. Per último, hem dado suporte a la lucha contra el fraude y al dictamen del Consell Consultivo de la Gent Gran del Baix de Llobregat. En suport al professorat i en defensa d'una educació pública de qualitat, al ple del mes de març, el grup de Viladecans en Comú hem presentat una moció per reclamar l'obertura d'espais de negociació entre el Departament d'Educació, la Comunitat Educativa, els sindicats i els ajuntaments per trobar una solució conjunta a la proposta del nou curs escolar. Aquesta proposta ha estat aprovada per tots els grups municipals, a excepció d'Esquerra Republicana.